جو بلاگ بن رہا ہے ارادہ نہیں تھا میرا میں نہیں بنا بالکل بھی ہمارے ہماری سالگرہ ہے مطلب میرے پاس آئی ابھی ابھی دیکھو اگر تم لوگوں کو نظر آ رہا ہوئے کسی کو کال جا رہی ہے کیا اگر تم لوگوں کو نظر آ رہا ہو ابھی دو منٹ پہلے میں نے زین سے بات کری ہے اور میرا کوئی جانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن زین صاحب نے مجھے بولا ہے تو کیا یار آ جا یار دفعہ ایسا نہیں کر بھائی میرے پاس ہے مہینہ ختم ہو گیا تو تھوڑے سے پیسے بالکل چلنے میرے پاس بالکل پیسے نہیں پڑے ہوئے اور جب پیسے نہ ہو تو کسی کی سالگرہ میں جاتے اچھا لگتا دوستوں کو ویسے بھی گفٹ نہیں دیتا یار میں مجھ سے اُمید ہی رکھتے لیکن پھر بھی جا رہا ہوں یار تو رکھ کے لے کے جانے ہوں گے میرے پاس پیسے نہیں پڑے ہوئے لیکن بھائی اصل اچھا طریقہ یہ ہے جب آپ کسی کی سالگرہ میں جا رہے ہو کے پیسے نہ ہو بھائی ابو از دا بیسٹ کہ یہ آپ مکھن لاؤ بلیک میل کرو ابھی ان سے آگے مجھے پیسے لینے پھر جاؤں گا میں سالگرہ کے اندر بھائی مطلب ویسے ہی ابو جو ہوتے ہیں بچوں کو لے کے تو پیسے دے دیں گے عزت زد پہ آ جائے گی نا بات بھائی کی تو دے دیں گے کر لیں گے تو ابھی کا سن یہ ہے کہ یار مجھے تھوڑا سا تیار وغیرہ ہو رہا ہے میں نے کپڑے یہ نکال لیے پتہ نہیں ویسے تیری سالگرہ رہنے بڑے منوز دین ہے بھائی تو نے پیدا ہو کے ویسے بھی کچھ نہیں کرا نہ میں نے کچھ کرا مطلب मर जाने चाहिए हमें तो क्या क्या कर रहा है साल क्यों बना रहा है भाई <laughs> चलो खैर बना ले यार खुश हो जाए इन सब चीज़ों से खैर मैं भी जाता हूं तैयार वैयार होता हूँ सिंपल ड्रेसिंग करके जा रहा हूं बिल्कुल अभी जैन के घर पर ही जाना है मुझे डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचता हूँ फिर उसके बाद उधर जो सीन होगा वो मुझे नहीं पता भाई क्या सीन है रेंडम ब्लॉग बना रहा हूँ फिर उधर जाकर ही देख लेना क्या सीन है روم والا سین ہے آپ کا بھائی ریڈی ہو گیا اور پتا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا بس بال بنانے ہیں اور شوز پہن کے نکلنے ہیں جب تک میں سامان وغیرہ لے لوں اور بھائی یہ کوئی نشہ وشہ نہیں ہے یہ پوٹ کا فلیور ہے جو مجھے ریفل کرنا تھا لیکن میں نے کہا چلو چھوڑو ابھی وہ اینڈ پہ اور کپڑے تو آپ لوگ دیکھ لو ایسی بوائز نہ تیار ہوتے ہیں پرانے کپڑے کہیں پہ بھی گئے بھائی ابھی گھر والے تو بڑا گندہ ضلیل تو بھائی آپ کا بھائی یرا بھائی کے ساتھ آیا تھا اور یہ ہمارا برتھ ڈے بوائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ بھائی ابھی یہ چھوڑو بھائی کو آپ پیسے دو پیسے اور اسی نے مجھے بلایا ہے یار اچھی بات ہے ایسا ہونا چاہیے برتھ ڈے ہمارا پھر جب تک یہ پیسے وغیرہ دیتا ہے پھر اس کے بعد جو سینیا ابھی اس کے گھر جانے ay ore ramaayaa ga song oh yeah abhi bahut sannata hai yaar matlab thand ho rahi hai koi classy wali thand ho rahi hai lekin na tum highway ہماری بوائز سینس ابھی ہے لیکن ابھی کوئی ریسٹورینٹ جا رہے ہیں جو مجھے نہیں پتا ہے بھائی کو پتا ہے ہمارے کون سا ہے تو ابھی وہاں جا کے ملتے ہیں اس کی برتھ ڈے ہے نا مطلب کچھ کھاڑا نہیں ہے پیدا ہو گیا ہم نے لیکن پھر بھی سیلیبریٹ تو کر سکتے ہیں ہم نہیں منوسیت تو پہنچ گئے پہنچ گئے کباب تھی اس کی لوکیشن ہے اور ابھی تو اس والا ہے بل ذہن پہ کیا ذیل ہوگا تبھی زیادہ بل کس پہ والا ہے بل یار بل ہمارا ہم لوگ پھاڑیں گے بل اس پہ برتن برتن دھو لیں گے تھوڑا ہمیں دل پہ بل پھٹے گئے نا بٹے ہوا کہ جو پیمنٹ ہوگی نا وہ کو میرا ہے Okay. کوئی پلانگا جس طرح دکی بھائی کرتے تھے اپنا پیمنٹ ہے وہ ان کی ویسے بھی شادی ہو گئی ہے خوش رکھے خوش رکھے ویسے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے شادی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ ان کی سیشن ہے کہ ڈکی بھائی نے غلطی کری ہے لیکن میری طرف سے بھائی خوش رہے آباد رہے اور میرا بھی یہ سین ہے کہ بس بل ذہن پے کرے گا اور ہم کھانے کے لیے انجوائے کریں گے اس کے بعد ملتے ہیں اندر پہنچ کے آڈر کے وقت کباب چیز اور ادھر تو یار آپ کیا کرتے ہی ہے ادھر کیا کرنے کے لیے دونوں اکیلے آئے ہوئے تھے تو آپ لوگ اچھا بتیجے ماموں مل بھی رہے ہو آپ دونوں ایک سے دو بائی سے مل کے بہت زیادہ اچھا لگا اب یہ لوگ اوپر گئے میں اس کا کیک کٹے سے پہلے مجھے اوپر پہنچنا نہیں تو میرا کیک کٹ جائے گا تو پہنچنے اوپر یہ کے میں ان لوگوں سے نیچے مل رہا تھا تو ان کی وجہ سے نا میرے وائس گم ہو گئے اب یہ لوگ پتہ نہیں کہتا رہے میں لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہے لوگ میری خواہی ہو ہے بہت زیادہ برا فیل ہے اس وقت لیکن ایک چیز اچھی لگی جب کوئی میں کسی کو نہیں جانتا اور کوئی رینڈم پہچانتا ہے تو مجھے بہت لگتا ہے اب خیر میں ان کو لوگ نا مطلب باہر ہم نے پلان ولین کے اوپر بیٹھ گئے ریسٹورینٹ پہ ساری چیزیں کری ہم نے بولا کہ یار مطلب کچھ نا کھا پینے سے پہلے نا کیک بھی تو کاٹنا ہے نا بھائی تو کیک ہم نے جب کیک کے ریٹ پڑے تو دل اٹھ گیا یار دل اٹھ گیا بھائی نہیں یار ہم اچانک سے پلان بنا کہ کہیں باہر سے کے لے لیتے ہیں تو پھر یہاں سے یہاں سے کے لے رہے ہم لوگ کیک دیکھ رہے جو مطلب تھوڑا سا نا انڈر انڈر بھائی صحیح ہے تو یہاں سے کیک وغیرہ لیتے ہیں پھر وہاں پہ جائیں گے لوگ بھی بیچارے بیٹھے ابھی ایسے ہم لوگ تین ہیں زین میم بھی ہم بس یہ ہم تین ہیں ہم لوگ جا کے کیک ویک تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کے ملتے ہیں مل گیا زہین کو بڑی خوشی ہوئی آج ہمارے بوائے کی سالگرہ ہے بڑی ٹھنڈی برتھ ڈے منا رہے ہم لوگ ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے کھانا وانا آ گیا اور کیا منگایا بھائی وائٹ کڑھائی ٹھیک ہے میں نے نہیں منگایا میں اس وقت نا تھوڑا سا آؤٹ چل رہا تھا وائٹ کڑھائی ہے پلیٹر ہے اور یہی نان جو پراٹھے اور یہ اور یہ چمچ چمچ بھی اور کیک بھی ہے ٹیچو بھی لیٹر بھی ہے ان کا پاٹ بھی ہے ان سب کچھ پانی کی بوٹل تو ٹھنڈی بھی ہو گئی ہمیں پتا ہے لیکن کھانا ٹھنڈا نہ ہو اس سے پہلے کھانا بنا کھاتے پھر اس کے بعد ملتے پھر سب سے ملو گا ایک ایک کر کے ویسے تم لوگ جانتے ہوئے برتن دھوتے ہوئے ملیں گے بالکل صحیح با برتن دھوتے ہوئے ملیں گے کون رک کہاں سے آتے عمد سب ڈن ہو گیا لیکن بالکل مزہ نہیں آیا تو یہ دیکھ سکتے ہم نے ساڑھے تین روپے کی چپاتی ہاں میکسیمم ساڑھے تین ہزار روپے کی چپاتی ہے مزاق شرٹ ملا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹے سا کباب ملے جو کہ اب یہ زین ٹیسٹ کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ اس کا بردے بوائے ہے تو سب سے مہنگی چپاتی, سے مہنگی three چپاتی three ہے یہ ساڑھے تین ہزار روپئے کی چپاتی ہے آپ کو اندر سے مطلب یہ نہیں ہوتا وانا کھا لیا وہ بجٹ ہے ہمیں تو یہ ہمارے پاس ہوا نہیں تو ہم نے یہی کر دیا بج رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا خوش رکھے خوش ہو رہا ہے آواز رکھے آمین سب امین اور میری طرف سے بہت ساری دعائیں اللہ تجھے بہت لمبی زندگی اللہ خوش رکھے آواز رکھے اور ساری وہ خوشیاں تھیں مطلب کوئی گزرا والی نہیں اور سوری بھائی ہاں بھائی سر اور یہ ویسے آپ کی برتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اللہ تو خوش رکھے اللہ تو یا بات رکھیے ایسا لگ رہا ہے کیا بولا क वेक हो चुका है बस अब सीन है घर पर जाने का क्योंकि काफी देर हो गई है और काफी ज्यादा देर हो गई है रात काफ़ी हो गई सब बन बन हो चुका है तकरीबन और एक सी ये है कि यार हमारा ना मतलब खाना यार अच्छा होता है अलहमद लादुल्ल ने खिलाया तो यार सब अच्छा ही हो बाकी एंड मिस नहीं करिएगा यार लड़के बाद क्या है वो بو <تصفيق> अच्छी है क्या हुआ वो अच्छी है वो अच्छी आपने हमारी बहुत बहुत ऐसे है بسم اللہ کرو भाई मेरे आप बिल जरा चेक करें मैं आगे से होकर आ रहा हूं अपने हाथों से दिला भाई अबे आया क्या है नहीं आ रहा है हाय ابھی کہیں نہیں آنا چلو بھائی میں تو تیار ہوں مساج کرنے کے لیے آٹھ ہزار کا تو ہے سمی نکال یار آٹھ ہزار روپے خالی ہمارا پلیٹر ہے شمی آ گیا ہمیں بہت مزہ آیا بہت اچھا تھا کڑھائی بہت اچھی تھی پلیٹر بہت اچھا تھا ہم کھا با جی آپ کی فری آپ لوگ آئیے بہت اچھے اچھے ہم <laughs> मज़ा आया सब सब बहुत से टाइम स्पेंड हुआ थैंक यू आप लोग आए ये तो वापस लेके जाना है ना घर पे हाँ तो भाई ये कॉम्पलीमेंट्री में नोलना पड़ता एक चीज़ के यार बहुत ज्यादा मजा आया आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा मेरा मजाक फिर मैं बहुत अच्छा लगा शही भाई काफ़ी टाइम बाद मिले जहन आपसे तो मैं मिलता रहता हूं लेकिन काफ़ी टाइम बाद मिला हूं बिजी रहते जैन भाई कहीं बोलते मैं कॉल नहीं उठाता तो फिर इनशाला मुलाकात करते थे इनशा अरे अरे यारोलती मैंने दुआ ज़्यादा पढ़ी दे दी अल्लाह कबूल करने वाली रात है क्या पता हो जाए وہی سب ہو گئی دن ہو گیا بس نکلنے بہت زیادہ تھک گئے سب بہت زیادہ ہمارے چودھری لگا دوسری کر رہے گا بیٹھ گئے لگا دو اسموک کر کر کے نا پورا دھواں دھواں کر دیا گاڑی کے اندر دیکھیے نہیں تھا لاہور چلو یار شادی میں نہیں بلایا خیر ہو گئی تو ہم نے اپنے گھر نہیں جا رہا ہو سکتا ہے میں ان میں سے کسی کے گھر جاؤں کیوں کہ میں سہن کے ساتھ آیا تھا بس پلان بتاتے ہو تم نے گھر پہنچا بھائی آپ کا بھائی گھر پر آ چکا اور بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا تو ہم لوگ نا ایم ڈی کے گھر پر ہی رک گئے تھے تو ابھی مردم کے گھر پر آیا ہوا ہوں کیونکہ ہم لوگوں فیفا وغیرہ کا ہے اور ابھی میری حالت بڑی تھکان والی ہو رہی ہے کیونکہ تم لوگوں کو نظر آ ہے میں پوری رات کا نہیں سوئے ہوا اور ابھی بھی نہیں سوئے تو بس ابھی بلاک کو اینڈ ہوں I hope تم لوگ کو پسند آیا پسند آئے تو بس تھوڑا سپورٹ کر دینا دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ